Dana Gârbovan, mesaj burtor înainte de pate, analiză la sângea situației din România. Familiul judectorilor din România, Dana Gârbovan, face o analiză pornind de la procesul lui Iisus Hristos, și arată principala principal pe care trebuie să o înfume cu din patimile Domnului este important a unui proces echitabil. Rastignirea si moartea lui Sus pe Cruce, ca urmarea unui proces nedrept, este o bună ocazie de meditație și si introspecție asupra rolului pe care îl avem și si a responsabilității pe care o purtam fiecare in în faptuirea dreptatii. Ce trebuie să invatam fiecare din procesul lui Sus este important a procesului drept. A fiecarui proces, a oricarui proces. Cel ce este credincios în foarte putin si mult este credincios, si cel ce e nedrept in foarte putin si mult este nedrept, Luca 16, 10. În viața de zi cu zi fiecare dintre noi suntem la un moment dat acuzat martor, judecător sau parte din vocea publicului. Ca judecător, invatatura este cu atât mai necesară, pentru că de modul în care fiecare dintre noi, judecătorii, ne îndeplinim misiunea, si rolul depinde păstrarea bunei oranguiri si a pacii sociale. Nu este sentiment mai greu de purtat de oameni decat acela al nedreptatii, cu atat mai mult al judecatii nedrepte. Citind evangelile, mai izbit o fraza, Sicaia era cel ce sfatuise pe iudeca este de folos amara un om pentru popor, Luca 22.14. Cai afac, în calitate de mare preot, era si conducatorul Sinedriului sinebriului Sanhedrinului, cel mai mare for de judecat al evrei, compus din 71 de judecatori. Este tulburator, de aceea, să vezi mai marele judecatorilor, echivalentul președintelui în altei curtii de casatie și justiție de azi. Justificând un proces nedrept și si condamnarea unui nevinovat în numele unui bine general. Acest gen de acțiune, de a justifica raul in numele binelui, este cel mai periculos mod de a perverti mintii inimi, Constinte, iar acest lucru îl vedem si azi. Exista apoi atitudinea lui Pilat care a văzut și si stiut nedreptatea, dar s-a spalat pe mâini, pasând responsabilitatea multimii. Genul acesta de atitudine, de a te spala pe mâini si și întoarce capul în partea cealaltă, este cea mai facilă și si periculoasă formă de derobare, de declinare a responsabilității judecată catre mulți. Judecata făcută de mult timp este mereu una emoțională, manipulata si manipulativa, prin urmare nedreaptă. s nu te iei după cei mai mult, ca să faci rău, si la judecata sa nu urmezi celor mai mult, ca sa te abati de la dreptate, spune una din regulile date de Dumnezeul lui Moise după iesirea din Egipt. selecțiunea acelor cuvinte e valabil asiazi, ca și pericolul judecatilor populare e mereu prezent. Anul trecut, meditant la rastignirea lui Isus, am avut prima dată constinta importantei faptului ca primul care da marturie despre judecata nedreaptă a lui Isus este acest hard, condamnat pe drept, a sacumelinsus ii cunoaste. Vocea celui mai cazut dintre noi contează, si trebuie ascultată, pentru că ea poate revela un adevăr ascuns de cei mulți, care se consideră bun și Dreptul de azi si are, fara indoiala, radacini puternice în dreptul judaic este fantastic. Citind Biblia, s a regase schimbia instituții, regulii. Proceduri pe care le recunoastem din dreptul de azi. De exemplu, cazul fortuit, cazul de forta majora, faza bunului pe care le-a normat Moisei în urma cu peste 3200 de ani se regase în forma aproape identica si în codul nostru civil de azi, din Romania. Privind din perspectiva evoluției dreptului peste secole, de la Moise Pana azi, descoperim că fiecare regulă rămâne eficientă atâta vreme cât si păstrează fundamentul. Rupta de acest fundament, regula devine un simplu gest ritualistic, steril si gol. Exact cum spunea Isus. Vai carturarilor si fariseilor fatarnici. Cadatizei alad din marar din Mararsi din Chimen, dar a lasat partiile mai grele ale legii, judecata, milasii, credinta, pe acesta trebuia sa le faceti tisii pe acelea sanule nu le lasati, matei 23-23. Dreptul iudaichisii si are radacinile în cel divin, în poruncile date de Dumnezeu. Important a judecati drepte, cu toate regulile ei egalitate în fatalecii, impartialitatea judecatorilor, dreptul la aparare, strabate întreg Vechiul Testament. Care mai este însă azi fundamentul regulilor? Uitativa cu ce usurinta se bagatelizează azi în România prezumția de nevinovatie sau dreptul la un proces echitabil. Or, când vorbim despre domnia legii, stat de drept, asta înseamnă nu doar ca legea este egală pentru toți, dar si ca nimeni nu e nici mai presus, dar nici mai prejos de lege. calitatea actului de Justiție, de aceea, se masoara nu atat în raport cu cei de la varful piramidei sociale, aparatii de avocati de succes, ci cu cei de la baza. Important acestei egalitate in fata și a procesului echitabil, a fiecarui proces, a fost spusă de Moise Inca de peste 3200 de ani in urma. În vremea aceea, am dat porunca judecatorilor vostri și si am zis, s-a ascultat-i pe fratii vostri și si s-a judecat -i drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, ci si, cu cel străin. S-a nu partiniți la judecata, ci s-a ascultat-i și si pe cel mare și si pe cel mic, s-a scris la Deuteronomul 16 la 17. Citind cele întâmplate la procesul lui sus, vedem că de ușor gesturi mici pot conduce la o judecată nedreaptă. Spalatul pe mai ori intorsul capului în partea cealalta, din lasitate, sau punerea în acord cu strigatul multimii, din comoditate, pot foarte ușor conduce la o judecată nedreaptă. Consecintele oricărui proces nedrept se rastrani din timp, producând efecte negative extrem de grave inclusiv asupra altora de ca cei judecati si asupra societății. Să nu face tine dreptate la judecata, să nu cautati la fata celui sarac zi de fata celui puternic să nu te spie ci cu dreptate să judeci pe aproapele tau. S-a scris la Levitic 1915. 15. Sarbatoarea invierii Domnului Isus să fie pentru fiecare dintre noi prilej de bucurie, dar si de meditatie si recunostinta pentru ceea ce a facut pentru noi. Intru el era viața si viata era lumina oamenilor, susține Dana Gârbovan pe pagina personală de Facebook.